Digitaaliset sisällöt ja tekijänoikeus osaamisalueen tavoitteena on oppia työelämässä ja opinnoissa tarvittavia tietoja ja taitoja tekijänoikeuksista. Tehtävät käsittelevät kuvien ja videoiden käyttöä, tekstin lainaamista ja lähdeviittauksia sekä Creative Commons lisenssiä. Voit hyödyntää työnäytteessä työssä tai muissa opinnoissa tehtyjä dokumentteja.